Справжній козацький дух, виходьте, будь ласка, до нас на це коло. Дорослі чоловіки, міцні не тільки тілом, але й духом. Виходьте до нас, приєднайтесь. У кого немає шароварів, одягайте. Бунчуси Запорозького козацтва. Олексій. В кого є бажання долучитись до традиції бойов, лава на лаву, можна підійти за цим червоним наметом, отримати шаровари і виходьте до нас на коло. І футболку, футболку пасіка-сірка. А я хотів сказати, що наш бунчужний Олексій, ви можете його побачити на, на московських сайтах під написом нацистський оскал запорожського козацького. І сьогодні ви його теж побачите в боях. Я бачу, от зараз навколо нас зібралась велика кількість чоловіків, але чомусь вони поза межами кола, а не з нами. Будь ласка, виходьте, давайте пробудемо собі козацький дух. Такої можливості може більше не бути. Дома приєднуйтесь. Дівчата, вас не запрошують. Я знаю, що ви хочете, що так шаровари на ноги одягають, вони в руках. Це, такі, це така е, частина одягу, яка на ноги одягається. А тут от один е, козачий вийшов і не знає, що з ними робити. В него просто там піштанами ще одні. Нічого, можна і потро в трьох шароварахів піті виходить. Таких да. так мало тих немає. І ми на коло також бачимо нашого побратима, керівника школи спас Миколаївщини. Козака нашого павла. От тепер він вийшов, тепер точно сюди більше ніхто не вийде. Рано, тобі ж казали, потім виходь. Всіх злякав. Ну що, чоловіки, ще три хвилини. Давайте шукаємо собі оту силу. Шукаємо собі ту силу. І дух казасній, і приєднуємось до нас. Одразу, ну, ним... пане Віталій, вийшов, значить, уже все. Ми з ним домовлялись просто в курсі. То що, хтось виходить ще? Добре, тоді шикуємо лави. А і... куди не тікають? Так теж буває. Я сюда думаю, что ты купала? Да, ты Иди. Мама, ты не купала. Давай, давай, давай, Зараз е, суддівська колегія вирішує, як вони будуть шикувати лави. А я хотів би, поки що йде е, гуртування лав, я хотів би розказати правила. Правила з боїв лава на лаву, які ми сьогодні будемо проводити, це е, вид колективного бою. До речі, це єдиний в світі офіційно визнаний вид спортивних змагань колективного вида боя. Як до 2017 року, починаючи з стародавньої Греції, 2800 років тому були перші змагання садноборств, кулачні бої, боротьба, панкратіон, які до 2017 року офіційно як визнаний види спорту, нічого не мінялося. Це концептуальна поєдинка один на один. Джудо, карате, боротьба вільна, самба, е е класична, або зараз, як греко-римське називають, греплін. Все це були види з маєв, поєдинки один на один. І тільки в 2017 році вся Українська федерація «Спас» Міністерство молоді і спорту України е, зареєструвала і визнаний нашою державою вид змагів лава на лаву. Це єдиний у світі колективний вид боя. І сьогодні, шановне товариство, шановні учасники фестивалю, шановні гості фестивалю, ми будемо змозі побачити ці змагання. Завдання лав – це... Утриматися дієтності в, в, в купченні і не розвалити лаву. І завдання кожної лави перебити лаву супротивника на її бій. Дозволяють в нашій лаві, дозволяють удари кулаками, легкими, нижче шиї і вище поля. Удари в спину, удари ногами заборонені. Киткова техніка теж тут е, не використовується. Тому <рес> і особливості цих змагів – це не показати свою е, особисту індивідуальну майстерність, а показати свою злагодженість і єдиність. Лава — це як єдиний організм. Кожен козак як лідинка єдиного організму і єдність в цьому і сила. Не дивлячись на те, що в стародавні часи козаки постійно знаходились в бойовій ситуації, постійно боронячи кордони нашої ниньки України, все одно збираючись на відпочинок, вони тренувалися. Це і казацькі танки, і пісні, і, звісно, кулачні бої, і бої лава на лава. І навіть існує таке прислів'я, така приказка козак гуляє, сили набуває». Відпочиваючий козак, він все одно тренувався і готував себе для майбутніх боїв. А зараз я звертаюся до жінок, які стоять навколо цього, навколо нас. Дивіться, от в цю лаву не вистачає трьох чоловіків, поруч з вами стоять ваші чоловіки. От ви бачите, навіть відчуваєте потужне плече, підштовхніться плече до нас. От зараз подач, побачимо, чи є у нас дівчата, які... Козачки, козачки, коза... О, вийшло в козакі, о! Так, Зараз дамо одягнутись, тільки знімайте на плічку. Одягніть на цих козаків, жаровари. <плес> а тепер у мене прохання до вас зробити 10 кроків назад. Бо тут буде шикувати слава і дайте місце для можуть бою можуть посунутись ще, ще. Глядачів просимо дати місце для бою. Рахуємо до 10. Це те, що після 9 і перед 11, я нагадую, і ще йдемо назад трошки. Дітей забираємо, велике прохання до батьків, тримаємо дітей біля себе, тому що насправді в запалі чоловіки можуть не побачити дитину і її штовхнути. Атамани лав, атамани лав гуртуємо. І я хотів би, у нас сьогодні дві лави. Бои проводятся тремя сходами, и по результатам трех сходов визначається переможная лава. И у нас сегодня две лавы. Одна лава – Свячеслав, другая лава – Запорожье. Хотя у нас все запорожские казаки, но мы так условно поделяем. Я хотел бы попросить, чтобы главный судья представил отаманную лаву. Атаман лавы от Сечеславщины. Атаман лавы Сичеслава. Виталий Тарин. Виталий Теопысков. Тренер Федерации Спас. Тренер Дитячо-Инадьского центра Штурм. Атаман Запорізької лави. Ви зараз розумієте, чого я так називаю. Козак аскал Повернісь, посміхніться до людей. Бурчужний. Війська Запорозького. Не заголовай, Запорозька Сінь. Судді, судді визначають центральну лінію, центральну лінію. Можна ставати посаду тягнути назад. Які корисні поради дає атаман Січеславської лави козакам Запорозької лави? Увага! Пойединок починається за командою «Бій», а закінчується за командою «Стій» і пострілом. Лава Січеслав готова? Лава Запоріжжя готова? Увага! Зараз, поки лави перешиковуються, може хтось готовий психанути і допомогти. Дівчатам не можна, бо тоді жодна лава б не стоїла. А що це ви підійшли ближче? О, от тепер справа піде. Ви готові, підтримуйте! Увага! Грий! Другий схід, другий схід, і ми хочемо від почути, хто переміг. Перемогла лава Січеслава! Добре, лави для того, щоб все було чесно, лава міняється місцями. Він просто думає, що там пробуксовочка була, а зараз буде все От сюди посунути добре. А от ще казах, ні-ні, шаблі залишаємо, шаблі ми не рубаємо. А, добре. підсилюємо Запорожську лаву. Иди, классный, далеко бежать, далеко не вылез. позволить. Ладно, готовы? Увага, А, а ми хочемо почути а судів, хто переміг. І в третьому сході перемогла лава Світла. Ну, а так як лава Запоріжя просит ще раз, то за традицией завжди буває четверта лава. Вона найбільш запекла, найбільш відповідальна. Подивіться, вони зараз просто тут вивернуть. Увага! Братаня! Традиція козацьких боїв лава на лаву живе, тому що козаки не б'ються. Вони бавляться. І завжди перемагає справжнє козацьке побратимство. Вітайте справжніх чоловіків на нашому колі! Вітамо пристати! А мы дякуемся также нашим запорожским долбышем под деревниством.